Tervetuloa tänne Annan talon yhteisöpuutarhalle virtuaalisesti. Tän kasvukauden aikana tai ainakin tämän kevään aikana niin me tullaan tekemään tämmöisiä videopätkiä, missä tehdään näitä puutarhatöitä ja sitten myöskin niiden puutarhatöiden ja niiden puutarhan kasvien inspiroimia tanssiharjoituksia. Tämä on eka pätkä. Homman nimi on Kylvä. Kaikki alkaa siitä, että, että tuota, ää, meidän erilaisen kasvien siemeniä kylvetään. Eri kasveilla on erilaiset kasvuajat. On joitain, joitain juttuja, joitain siemeniä, mitä meillä täällä on, joiden aikaan on jo mennyt. Esimerkiksi tämä latva Tämä meidän sitten kylvää jo helmikuussa tämä maaliskuussa. Ollaan tässä huhtikuun puolivälillä kohta, niin tämä, tämä, tämä saa jäädä ensi vuoteen. Sitten toisaalta meillä on täällä aika paljon esimerkiksi kurpitsansiemeniä ja niiden aika ei ole vielä. Kurpitsaa ei tarvitse kylvää. Taimi kasvattaa ennen kuin, ennen kuin sama pätee tähän kurkkuun ja maitsiin ja niin poispäin. Nyt te huhtikuussa, huhtikuussa on hyvä aika kylvää erilaisia yrttejä. Meillä on esimerkiksi persiljaa. Meillä on Situnamelissaa, basilikoja, ruohasipuleja, sitten on kuukausi mansikkaa. Ne mansikat tulee vasta sitten tulevina vuosina, mutta nyt se voi kylvää. Tota, me kylvetään, kylvetään tällaisiin tota kennostoihin. Se alusta voisi olla joku ihan muukin. Se voi olla kotona vaikka se perinteinen viilipurkki tai, tai maitotölkistä leikattu alareuna. Keskeistä on se, että sen pohjassa on reijät. Kasvualusta. Tässä lukee kylvä tai muulta ja se erottaa siitä puutarhamullasta tai kukkamullasta, mitä myös saa kaupasta säkkejä, se, että tässä on vähemmän ravinteita. Täältä, tää on tota, turve, turvepohjasta tää kasvualusta eli muuta, niin tää vaikka pantaa siinä ke, kepin pätkiä, niitä voitaisiin kyllä noukki pois samalla kun tota täyttelee. Eli tää kannattaa tälleen, tota, kannattaa murskata nämä isommat paakot ja sitten tällaiset just juuren pätkät ja oksan pätkät mitä täältä löytyy, niin kannattaa Noki pois ja tuota, Sitten nämä tosiaan olisi tarkoitus saada ihan täyteen, niin sen takia näitä voi, voi tässä vaiheessa voi ja kannattaa painella tätä kasvualustaa tiiviimmäksi Mutta kuten sanottu saman homman voi tehdä kotona paljon pienempien purkkien kanssa. Et nyt me, nyt me niin, että saadaan koko toi Annan talon piha täyteen. Niin... Eli nyt kun me on täytetty meidän kennot tästä näin kasvualustalla, niin sitten idea on se, että ennen Useinhan tehdään niin, että siemen laitetaan sinne eka ja kastellaan sitten. Ei siinäkään ole mitään, mitään huonoa, mutta tota, ää, ensinnäkin, koska me halutaan varmistaa, että se kasvualusta on todella kunnolla kostea, eli me halutaan kastella se niin sanotusti huolella, ää, niin se on helpompi tehdä ennen kuin se siemen on, on siinä. Voidaan me tehdä tässä niin kuin oppimisen nimistä niin demonstraatio. demonstraatio, että mitä tapahtuu, jos meillä olisi, olisi nyt tähän kylvetty vaikka nyt noin salaatin siemenet tuohon noin kuivaan kasvualustaan. Ja sitten me lähdetään kastelemaan, kastelemaan sen niin huomataan, että mitä tapahtuu. Ne siemenet, mitkä olivat tuossa, niin ne onkin tuolla ja tuolla ja tuolla, eikä tämä ole vieläkään ollenkaan tarpeeksi märkä edestään. Että kastellaan eka, kylvetään sitten, niin vältetään tämä, että ne siemenet lähtee siellä veden mukana lillumaan ympäriinsä. Nyt meillä on tähän, tähän kylvetty jo vähän salaattia, mutta se nyt ei tuhaittaa. Me voidaan tehdä näiden kennustojen kanssa sillä tavalla, että kun tämä vesi suihkun tähtää tuohon muovi muoviosaan, niin silloin, silloin tota, me ei myöskään tehdä, tehdä tällä vedellä valtavia tota, kuoppia tonne, tonne tota, noin kerroihin. Vaan. Tämä pöytähän on vuorattu tämmöisellä alas muovilla, se on tosi paksua muovia, jos vesi ei läpi. Ää, jos tekee tämmöisen kylvapaikan kotona, niin sekin kannattaa jollain, jollain suojata. Että jos se... Eli nyt näen tätä kastelun jälkeen vähän aikaa saanut tässä vetäytyä. Mutta niin kuin näkyy, niin ne on vielä niin märkiä, että kun tuosta painaa, niin sieltä sielt vähän niin tulee vettä tuohon pintaan. Niin saa olla tosiaan ihan kunnolla. Kunnolla kosteet idea on se, että niitä ei tarvitse kastella sitten tämän kylvän jälkeen ennen kuin, ennen kuin ne siemenet on itänyt toivottavasti. Että jos, tietysti, jos ne kuivuu kovin paljon, niin sitten täytyy kastella, mutta nämä on tuon tota, pensaskrassin siemeniä. Se on semmoinen sekä koriste että syötävä kasvi, mutta tämä on hyvä, hyvä siemen aloittaa tämmöinen vähän isompi, koska tämän kanssa tehdään niin, että tökitään. Tökitään tänne reijät ja jokaiseen reikään tulee tämmöinen yksi siemen. Ja yleensä, yleensä sanotaan niin, että se siemen pitäisi tulla ö, kaksi kolme kertaa sen oman tota, paksuutensa verran sinne maan alle. Sitten taas monet pienemmät siemenet ne on niin, niin pieniä, että, että tota, siihen tulee ihan vaan semmoinen ohkainen kerros. Itäminen tapahtuu siis kosteuden ja lämmön ansiosta. eli se Siemen itää niin ei oikeastaan ole valoa. Sen sijaan se, mitä se on tosiaan sopiva lämpötila, mikä tyypillisesti on siinä 20 asteen kieppeillä ja sen, että se kasvualusta on, on kunnolla kasteltu, eli silloin kosteutta. Ja sitten kun se alkio, alkio kasvaa, tulee sirkkataimi, sillä sirkkataimella on sirkkajuuri ja sirkkalehdet. Ja kun ne sirkkalehdet sitten, sitten tulee maanpinnalle, niin silloin on keskeistä, että, että valolosuhteet on kohdillaan, joka voi, voi täällä sisätiloissa niin varmistaa tällaisilla kasvilampuilla. Eli silloin kun se sirkkalehdet tulee, tulee sitten valoon, ne alkaa yhteyttää ja silloin se kasvi varsinaisesti alkaa, alkaa sitten, alkaa syntyä uutta. Eli nyt mä oon pensaskrassi tähän näin ja tota sitten että et muistetaan mitä on kylvetty niin on keskeistä kirjoittaa tämmönen nimilappu Eli me kylvettiin tätä krassin siementä joka oli näin iso Se on helppo kylvää yksi siemen per kenno mutta entäs sitten jos meillä on Meillä on tässä mansikan siementä ja se on näin pientä, että toi saadaan kylvettyä niin, että ne ei kuitenkaan kaikki ole tosta yhdessä yhdessä Ja Tässä me yritän nyt laittaa tänne tämmösen pienen ripauksen Sanotaan ei enempää kuin viisi siementä tähän aina tähän yhteen kelloon. Potellaan sieltä tosiaan tämmönen lohkoneen kerros. Tähän me että kuukausi ja joillain kasveilla on tämmöinen lajiken nimi. Tähän tulee ryygen. Tärkeää on se päivämäärä ja se, että mitä se on. Sitten mä kyllä tähän sitroinen melissaan. Se on kanssa tämmöinen tota, melko pieni siemen. Meillä on tässä tota... Nyt tässä mun kämmenessä utkaa tai älkää, niin tossa on lähes tuhat siementä. Tehdään sellainen, taas semmoinen pieni ripaus, jossa ajatuksella, että tässä yhdessä kennossa ei tule ainakaan kymmentä siementä enempää. Vähän rikotellaan päälle täällä. Sipulin siemenet on mustia, koetaan kyllä vähän harvempaan kuin noita ihan pikku Pyyti, että muutama, muutama tota, alle viisi siementä tähän. Siemenen itäminen vaatii lämpöä ja kosteutta. Että se kosteus pysyy täällä kylväksessä, niin se kylväks voidaan peittää, peittää jollain materiaali niin tästä paksa muovilla, että sitten täytyy vaan katsoa, katsoa että, tuota, että siinä vaiheessa kun ne kylmäkset itää, niin silloin sen muovin on syytä lähteä pois, koska silloin tarvitaan sitten taas vala. Hei hei! No niin, ihan ensimmäiseksi saat valita mielessäsi jonkun puutarhakasvi, josta pidät oikein erityisen paljon. Se voi olla sellainen kasvi, joka voi olla kassi tai sitten se voi olla joku kukka. Mutta sellainen kasvi, joka voi kasvaa Suomessa puutarhassa. Ja sellainen, jonka sai just sä haluaisit kylpää. Ja sä voit kirjoittaa sen kasvin nimen tällaiselle paperille. Ja mä kirjoitan tähän nyt mun valitseman kasvin nimen. Ja molkee tässä Herne. eli se on mun valitsema kasvi. Sitten seuraavaksi ota siinä, tota, ota sellainen hyvä mukava asento. Sitten sä voit istua joko tällä, että sulla on jalat suoraan eteenpäin, tai sitten sä voit istua tällä tai sitten tällä jalat ristissä. Ja sitten nyt tänään sitten se kasvimaa, mihin me kylvetään sun repikasvin siemenet, niin se onkin nyt tämä sun oma keho. Eli tämä sun oma keho on nyt tänään se sun kasvimaa. Nyt jos sä muistat, että mitä ihan ensimmäiseksi pitää tehdä, jos me halutaan, että se siemen pääsee oikein hyvin kasvamaan. Niin ihan ensimmäiseksi sitä multaa pitää vähän mörhittää, niin? Eli nyt me ruvetaan ihan ensimmäiseksi vähän möyhimään sitä multaa. Ja hiero oikein sillä hyvin sieltä jaloista joka puolelta, käsistä joka puolelta. Olkapäät, hartiat, niin että kuvittelet, että oikein tunne, miten, se, miten tota, sieltä sun kehosta lihakset alkaa vähän pehmenemään. Voit kierroa myös isässä, vatsassa, vatsasta, ehkä myös vähän päästä kanssa. Hyvä. No nyt kun se muutaan Hyvin löyhennetty, niin sitten me otetaankin täältä näkymättömiä siemeniä ja laitetaan niitä siemeniä kasvamaan. Täältä siemeniä. Joka puolelle Hyvä. No sitten muistelipä sitten, että mitä muuta se siemen tarvitsi hyvään kasvamiseen. Eli sen lisäksi, että se tarvitsee pehmeän, möyhän, mehvän, muulan, niin sen lisäksi se tarvitsee vettä ja lämpöä. Ja nyt ensimmäisenä täältä. Otas täältä vettä ja se vesi kastelee. Noin. Jaa. Ja sitten arvalämpö. Ota sun kädet ja hieron niitä oikein hyvin niin sillä lailla vastakkain, että tunnet, että sinne rupeaa olemaan lämpöä sinne käsien väliin. Ja sitten me laitetaan lämpöä sinne maahan. Voit laittaa vähän aikaa sun silmät kiinni ja tunnet miten lämpö kulkee sieltä navan kautta koko keho. Eli nyt me ollaan möyhdenetet kasvamaan, sen jälkeen me ollaan laitettu sinne siemeniä, ne on saanut vettä ja sitten ne on saanut vielä lämpöä. Ja nyt sitten ne sun siemenet onkin sitten valmiina sieltä lähtemään kasvamaan. Ja nyt muistelepa tai mietit, että miltä se sun lentikassi, miltä se voisi näyttää, minkälainen se on. Ja sitten sä voit antaa sen kassin lähteä kasvamaan. Ja mä lasken kymmenen ja siinä, sen, siinä kymmenen laskeessa, siinä aikana, sä saat antaa sen kasvin kasvaa tuonne ylös saakka ja tehdä siitä vatsaa. Eli alkaa nyt. Ja laita sun silmät kiinni vielä ja pidä silmät kiinni siihen saakka, kunnes sun se on valmis. Okei, okay, eli nyt lähtee Yksi. Oksi, kolme neljä viisi kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän. Ja ymmenen. Hyvä. Sellainen hermenpatsas tuli mulle. Sulle tuli varmasti myös tosi hieno kasvipatsas siellä kotona. Kiitos. Hei hei.